Hei, olen Helena Sihmonen, 56-vuotias neljän lapsen äiti ja Amanda Neinin mummo. Ja olen työskennellyt tarjoilijana ja vuonna 2020 maaliskuussa korona vei alta. Päätin hakeutua kouluttautumaan lisää, koska olin enturiastaan tarjoilija ja kaipasin tätä moniosaajan titteliä. Ja huomasin onnekseni, siellä oli matkailualan perustutkinnon Vastaanottovirkailijan koulutus haussa ja hain sinne ja onnekseni pääsin. Nykypäivänä tämä maailma mahtava paikka olla, koska meille kaikille, jopa meille yli 50 sillä on vielä mahdollisuus vaihtaa vaikka alaa kouluttautua lisään, koska esimerkiksi osa tarjoaa monipuolisesti ja meille kaikille opiskelumahdollisuudet. Tsemppiä ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan hakemaan jotain uutta. Osao. Kaikki on mahdollista.